Naši předkové to s tepelnou úpravou jídel neměli vůbec jednoduché. Kdyby byla mikrovlnka vynalezená už někdy v pravěku, reklamní kampaně mohly hlásat Steak z mamutů ohřatý za méně než minutu. Dnes už jen vložíme jídlo na pár minut do mikrovlnné trouby a poté ho vyndáváme již tepelně upravené. Ale jak taková mikrovlnka funguje? Na to se podíváme v dnešním díle. Nejprve je důležité si říct, co je to mikrovlné záření. Mikrovlné záření je součástí elektromagnetického spektra, o kterém jsme si říkali v samostatném díle. Využívá se v radarech nebo komunikačních technologiích, jakými jsou například mobilní telefony. Nás ale zajímá především jeho využití v mikrovlných troubách. Nejdůležitější součástkou pro ohřev jídla v mikrovlné troubě je magnetron. Jedná se o speciální elektronku, tak generuje elektromagnetické vlny, které vytváří energii, jež ohřívá naše jídlo. To se děje v podstatě stejným způsobem jako u jakéhokoliv jiného ohřívání. Teplo si mezi sebou vyměňují tělesa o různých teplotách. V tomto případě k tomu dochází na úrovni jednotlivých částic hmoty jídla, a to právě prostřednictvím elektromagnetických vln. Ty svým působením zvyšují pohyb molekul vody, kterých je naše potrava plná. Tím, že se jednotlivé molekuly rozpohybují, se jídlo začne ohřívat. Mikrovlná trouba neohřívá jídlo na všech místech rovnoměrně, v tom hraje roli vlnová délka. Mikrovlné trouby využívají frekvenci 2,45 GHz, která je ideální pro ohřev jídla. To znamená, že elektromagnetické pole změní směr neuvěřitelných několik miliardakrát za jednu sekundu. Tato frekvence odpovídá vlnové délce lehce přes 12 cm. Stojatá vlna, která se v mikrovlné troubě vytváří, má největší intenzitu v bodě zvaném kmitna. V kmitnách má elektromagnetická vlna největší energii a právě zde se jídlo ohřívá. Opakem kmitny je uzel. To je bod, kde má elektromagnetická vlna nejmenší energii. Právě proto máme v mikrovlných troubách zabudovaný otáčecí mechanismus, aby se jídlo ohřívalo na všech místech rovnoměrně. Často se mluví o vlivu mikrovlného záření na lidské tělo. To může být pro člověka opravdu nebezpečné, při přímém kontaktu totiž poškozuje jemné tkáně. Mohu vás ale uklidnit, u mikrovlné trouby se takových vln nemusíte bát. Mikrovlné záření je totiž při ohřevu plně uzavřeno v mikrovlné troubě a nemůže vás tedy ohrozit. Tak dobrou chuť.